Všetci väzda jasná A tie šatci Sú šumné zemčata jednu mám rád Než viem Že som mladý A neznám vľubovať Jednú mám rád Než viem Že som mladý A neznám Pojdem, povem je Anička Druhej pojdem Pobočka malička Trecej pojdem Malučko pošedim štvrté povem Že że nechodím, nie chodzi. pojdem Malučko pošedim Štvatej povem Že nigde nechodím Dzevče, ne ber ti takemu. Čoci siska, ručku belu tvoju Po siska, išu mne A za druhu, poše boli Po siska, išu mne A za druhu, poše dečko boli Posiska, Chcę, sam ja neznám znam tu je na mne zimniej wyczacki, tu je, tu je, zimniej wszeljaki, bodaj nie ruch, ni da tu je, tu je, zimniej wzięki, bodaj nedu tu, ni dawiecej